érem un grup d'amigues i que estàvem una mica preocupades perquè trobàvem que sempre el, la, la literatura, el cinema, tot el que es creava a partir de personatges lèsbics tenia uns finals molt infeliços, amb suïcidis, amb eh, diguem, unes experiències viscudes amb, amb molt de patiment. I teníem ganes de canviar aquest imaginari aquest és el projecte del llibre I visqueren felices, relats de lesbianes, raretes i desviades. Un llibre que forma part d'un projecte de visibilització i la voluntat de dotar d'elements positius el fet de ser i sentir-se lesbiana o dona transgènere. El projecte ha estat impulsat per Eura Marsal, Sonia Moll, Sílvia Merino i Mercè Ventura, amb la voluntat de donar Happy End a històries quotidianes de dones lesbianes i trans, quan els referents artístics, literaris, cinematogràfics i socials no són massa sovint positius ni feliços. L'inici del projecte va ser un concurs literari en el que els relats presentats havien de tenir un final feliç, fugint de les tragèdies que normalment espantejaven creació de lesbicitat. Evidentment havien de complir els requisits que demanàvem, que fossin en català, que tinguessin final feliç i que, i que i hi haguessin personatges lèsbics, però sobretot el que ens interessava era que, que realment transformessin aquest imaginari. O sigui, a banda de, dels de criteris literaris, no? també ens interessava molt la, la proposta no? que podia obrir una mica aquest, aquest imaginari. Inicialment érem quatre amigues i diguem-ne que aquestes ens hi hodes que des del començament impulsat, però sempre amb l'ajuda d'altres eh, amigues. I després, un cop ja es van seleccionar relats, evidentment doncs, les autores van participar també doncs, en els eh, diferents tallers, presentacions del projecte per aconseguir diners i per difondre la idea i poder publicar el llibre. Per tant, que les autores no es tractava d'un concurs en què simplement presentaven el conte, sinó que després també demanàvem que s'impliquessin i cre creéssim una xarxa per poder fer coses juntes i treballar més enllà de, del resultat del llibre. Carme Puyina, Bárbara Ramajo, Marta Pérez Sierra, Mariona Sarrasolas, Anna Caballé, Laura Marbiol, Isabel Frank, Naila Vázquez, són algunes de les autores de les obres publicades que tenen forma de relat, còmic, conte il·lustrat i que, curiosament, no expliquen històries d'amor. Quan vaig veure la convocatòria, després vaig parlar amb elles i tot això, jo estava també amb altres projectes però pel que t'he dit, no?, pel fet de que fóssim tots, tot dones I la, i la proposta de, ei, fem-ho divertit, això em va engrascar. Les coses a la vida sempre tenen dos cares, la mateixa cosa. Tu pots prendre bé o malament, tu pots prendre d'una manera optimista o no. I crec que ser feliç és una decisió personal. Jo decideixo ser feliç i el que passi al meu entorn, doncs mira que passi, ho entomarem i algunes coses m'agradaran més i altres menys, però jo he decidit ser feliç. I crec que això està molt bé transmetre-ho a la literatura. Tenim doncs, no sé, la vida plena de referents a la publicitat, en pel·lícules d'històries heterosexuals, d'amor romàntic, que tot és preciós, tots són flors i violes, i en mi l'imaginari de lesbianes a vegades és diferent. No? I jo, com a lesbiana, per exemple, no ho gens així. Vull dir, jo sóc molt feliç en la meva opció i no crec que la meva vida hagi sigut més dramàtica o menys només per aquest fet no? d'haver decidit ser lesbiana. Llavors era com una oportunitat de, de deixar això per escrit d'alguna manera. No? Amb aquest llibre es vol vertebrar un projecte de sensibilització i visibilitat que ara ja s'està treballant també amb alumnes d'educació secundària. Un llibre per no perdre's i un projecte ambiciós i positiu.